Desparekotasuna pobrezia eta inklusio soziala ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak desparekotasun prozesuak nolakoak diren, eta pobrezian daudenak integratzeko nolako trabak dituzten ikasdezatzun. Gainera, aberastasuna herritar guztion artean hobeki banatzeko mekanismoak eta desparekotasunen aurkako politika ulertuko dituzu. Horrela, lanean asten zaren erako, jakinen duzu zein oztopok bazartzen duen jende behartua, eta gauza izan ez zara alakoak gizarteratzeko ekintzak dizainatzeko. Informa zaitez una webgunean.